ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع حسن میں سے چونتیسویں لفظ اللہ جو ہے ہم نے پہلے نمبر پر رکھا اس طریقے سے یہ تھرٹی فورتھ آج بن رہا ہے جی اور وہ العظیم العظیم العظیم اور یہ العظیم جو ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر 11 مرتبہ اس کو دوہرایا ہے جی تو الیون ٹائم یہ العظیم آیا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے عدد کبیر جو ہے ایک ہزار بیس ہے ایک ہزار, ایک, بیس ایک ہزار بیس اس کا عددِ کبیر ہے اور تین اس کا عددِ صغیر ہے تو گویا کہ جب اس کا ورد کیا جاتا ہے تو ہر تین دن کے بعد جو ہے وہ لطیفہ غیبی ظاہر ہونا چاہیے سبحان اللہ ہاں اور یہ عظیم بڑا عجیب و غریب نام ہے عظیم کا معنی جو ہے بلند و بالا بزرگ تر سب سے زیادہ عظمت والا ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کسی چیز کی عظمت نہیں ہو سکتی کیونکہ عظیم اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں ہی عظمت والا ہو کسی کی وجہ سے عظمت والا نہیں بنا بلکہ خود فی ذاتی ہی وہ عظمت والا ہو تو فیضاتی ہی ساری عظمتیں اس پر ختم ہو جاتی ہوں عظمتیں شروع بھی وہیں سے ہوتی ہیں اور انتہا بھی عظمتوں کی وہیں پہ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں عظیم اور اس معنی میں عظیم صرف اللہ ہی کی ذات ہے کیونکہ دنیا کے اندر اگر کوئی عظمت والا مطلب بادشاہ ہے بہت عظمت والا ہے لیکن اگر اس کی بادشاہ تو سلطنت ختم ہو جائے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے کوئی صاحب منصب ہے اس منصب کی وجہ سے اس کی عظمت ہے منصب اس کا چھن گیا اس کی عظمت ختم ہو گئی تو گویا کہ دنیا میں جتنے بھی عظیم عظمت والے نظر آتے ہیں وہ کسی نہ کسی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ چیز اگر ہٹ گئی وہ مدار ہٹ گیا تو اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے لیکن عظیم اللہ کی ذات ایسی ہے وہ اس کی عظمت اس بیس پہ نہیں ہے کہ ہم ساری کے ساری اس کی مخلوق ہیں یہ ساری اس مضمین اس کی خدائی ہے یا سب اس کی پوجا کرتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں اس کو سیدہ کرتے ہیں نہیں وہ اپنے ہم کچھ بھی نہ کریں سارے نافرمان بھی ہو جائیں اس کی عظمت اسی طرح باقی رہے گی یہ عظیم اور لہذا اللہ تبارک وطا وہ ذات عظیم کی ساری عظمتیں بانٹتی ہے ذراؤں کو عظمتیں وہ دیتی ہیں اور آفتاب کو بھی عظمتیں وہی دیتا ہے وہ اگر عظمتیں اپنی چھین لے تو وہی وقت آئے گا روز قیامت کا کہ آسمان پہ جو ہے وہ بے نور ہو جائیں گے یہ یہ روشن ستارے اور روشن آفتاب کہ جو دنیا کو جو ہے آپ چکا چونج یہ روشن مہیا کرتے ہیں لیکن وہ جب سلب کرے گا سب بے نور ہو جائیں گے زمین اکھاڑ پکاڑ کر دے گا سب یہ تہبالا ہو جائے گا کیونکہ جب اس نے یہ سب عظمتیں چھین لی تو سب جو ہے تحطیب ہو جائیں گے تو یہ تبھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی تو اللہ یہ اعلان کریں گے کہ لیمن الملک یوم کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے سناٹا کیونکہ نفقہ اولہ جب ہوگا نفقہ اولہ کے بعد سب چیز ہلاک ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی یہ سوال کریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ سارے مر چکے ہیں اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی بادشاہی کا سوال کرے گا عظمت کا سوال کرے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے کیونکہ بادشاہی کے ساتھ عظمت لازم ہے تو آج کے دن گویا کہ کس کی عظمتیں ہیں خاموشی پھر اس کے بعد چالیس سال کے وقفے پھر سوال کریں گے لیمن آج کے دن کس کی بادشاہت ہے مطلب کس کی عظمتیں آج رہ گئیں تم لوگ عظیم سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہاں گئیں عظمتیں پھر چالیس سال کا وقفہ تیسری مرتبہ پھر سوال خود ہی دہرائیں گے لیمن الملکل آج کے دن کس کی بادشاہت خاموشی سناٹا کیوں سارے عظیم ان کی عظمتیں تو زمین بہت سو تو خود اللہ تبارک تعالی جواب دیں گے لاہواحد القہار اسے ایک اللہ کی بادشاہت ہے کہ جو اکیلا یکتا ہے اور قہار و زبردست ہے تو عزمت اللہ ہی کا حصہ ہے تو عظیم جو نام ہے یہ ہم اپنے لیے جب بولتے ہیں اللہ کے غیر کے لیے بولتے ہیں تو مجازی معنی میں بولتے ہیں کہ ایک درجے میں اس کو ایک عظمت عزت حاصل ہے اس لیے محمد عظیم نام رکھ دیا یا عظیم جس کا نام ہے اس کو عبد العظیم کہنا ضروری نہیں ہے اس کو عظیم بھائی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اصل میں حقیقی معنی کے اعتبار سے عظیم صرف اللہ کی ذات ہے کیونکہ اللہ کی جو عظمت ہے وہ ذاتی ہے اس کی ابتدا اور انتہا عظمتوں ہی پہ ختم ہوتی ہے اس لیے ایسا عظیم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے یہ وہ نام ہے اور اس نام کی بڑی زبردست تاثیر اور طاقت ہے سب سے بڑی چیز اس میں تسخیر عام کی بڑی طاقت ہے کہ اگر شخص چاہتا ہے کہ ہر ماہور معاشے مجھے عزت ملے مجھے عظمت ملے لوگ مجھے عزت و عظمت سے دیکھیں تو یہ لفظ عظیم میں بڑی طاقت ہے اس کا طریقہ یا تو انسان بکثرت اس کا ورد رکھے ہر وقت یا عظیمو یا عظیم یا عظیموں کا ورد رکھے یا اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کی جو ہے ورد رکھے جو بھی اس کے نام کا عدد اور یا خود عظیم کا جو عدد ہے ایک ہزار بیس تو ایک ہزار بیس مرتبہ کسی بھی ایک نماز کے بعد جو ہے یا عظیموں کا ورد رکھے اول کے گیارہ مرتبہ دالشیف کے ساتھ اور پڑھ کے جو اللہ سے عظمتِ دعائیں مانگ لے تو کیونکہ اللہ کا نام عظمتوں پر ختم ہوتا ہے عظمتوں سے شروع ہوتا ہے تو یہ نام جب اجلال کرتا ہے بندے پہ پڑھنے پر تو بس پھر سمجھو عظمتیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہے یہ ایک تاثیر دوسری تاثیر اس میں یہ کہ حاکم اور بادشاہ ہے یہ آپ کا باس ہے وہ آپ پہ ناراض ہے غصے ہے اور خطرہ ہے کہ اس کے سامنے گئے تو غصے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق ورد کریں ورد کریں اول سے گیارہ مرتبہ رشف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں اگر اتنی زیادہ تعداد پڑھنے کا موقع نہیں ہے کہ یار میرے نام کے ادھر تین سو تیرہ بن رہے ہیں اب یہ تین پڑھنے کا ٹائم نہیں باس نے بلا دیا کیا کروں تو اس وقت جو ہے وہ بارہ مرتبہ بارا صرف بارہ مرتبہ ٹویلتھ ٹائم جو ہے یہ یا عظیم و یا عظیم پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پہ تین مرتبہ پھونک لے اور پیش ہو جائے ان اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے آپ کے خلاف فیصلہ کر ہی نہیں سکے گا یہ عجیب اس کی تاثیر ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پیٹ میں درد پیٹ کے درد کے لیے نام بڑا زبردست ہے اچھا تو پیٹ میں درد ہو گیا کھانا کی زیادہ کھانے کی وجہ سے یا کوئی اور الٹی چیز کھا دی یا اندر ہی کوئی جو ہے وہ میڈیکل کو پرابلم پیش آ گیا تو پیٹ میں درد ہے اس کے لیے جو ہے نو مرتبہ یہ نام جو ہے یا عظیم و یا عظیم و پڑھ کے پیٹ میں دم کرے اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے تو موقع بہ موقع بار بار کرتا رہے تو ان وہ تین چار بار دم کرنے سے پیٹ کا درد رفع ہو جاتا خاص طور پہ چھوٹے بچے وہ بس اوقات روتے ہیں ان کو پیٹ کا درد ہوتا ہے تو جو لوگ عام طور پہ ان کو نو نیال واٹر پلاتے ہیں جی جی ہاں؟ جی تو ان کے پیٹ کا درد ہے اس کو تو اس کا طریقہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جناب یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو نو دفعہ پڑھ کے تین پھونکے مارے پھر یا عظیمو یا عظیمو تو تین مرتبہ یہ پروسیس کریں گے تو کسی قسم کے پیٹ کا درد ہوگا ٹھیک ہو جائے گا اس میں خوبی ہے اور ایک اس کے اندر یہ یہ ہے کہ اگر دشمن ہے دشمن کو خوف انسان پہ تاری ہے اور وہ انسان کو ہر وقت ایک انجانہ خوف لگا رہتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے آدمی انزائٹی کا شکار ہوتا ہے کل اور خوف صرف دشمنی کا نہیں بلکہ انسان کے کسی کام کا خوف ہے بعض دفعہ بچے بچے امتحان دیتے ہیں اس امتحان کا ایسا خوف ہوتا ہے کوئی ان کو انزائٹی ہو جی پڑھا نہیں جاتا کہ جی ایم کیٹ دینا تھا تو یہ بیمار ہو گیا بچہ بیٹی بیمار ہو گئی تو کیونکہ امتحان کا خوف تو کسی بھی ایسی انجانہ خوف کسی چیز کا ہو اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے وہ خوف سارے کے سارے رفع ہو جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ایک سو ایک دفعہ یا عظیمو پڑھیں اول آخر جو سو مرتب روشی پڑھیں بھلے شاٹ والے دودھ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد و وسلم یہ دودھ پڑھ لیں سو مرتب روشی درمیان میں ایک سو ایک دفعہ یا عظیمو پڑھ کے سینے بھی دم کریں پانی دم کر کے پانی پی لیں یا یہ کہ ماں پڑھ کے بچوں کو پلا سکتی ہے باپ پڑھ کے پلا سکتے خود بھی پڑھ سکتا ہے بھائی یہ کرے تو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا امتحان کا کیونکہ خوف کی وجہ سے انسان فیل ہو جاتا ہے اگر کانفیڈینس امتیان دے تو پاس ہو جائے گا یا انٹرویو ہے اب انٹرویو کے اندر خوف گڑ گڑبڑا کے پتہ نہیں کیا جواب دے گا تو اس کے لیے یہ عمل کر کے جائے تو زبردست اللہ تبارک و تعلق عظمتیں اس پر ایسی چھا جائیں گی کہ سامنے والا جو ہے وہ بھیگی ولی لگے گا یہ اس میں خوبی ہے بہت اور جہاں تخواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر جو العظیم نام سنا یا پڑھا اس کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالی اس کی ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیں گے اگر یہ کسی پستی میں پریشانی میں یا کسی ایسی جو وہ بے عزتی کے ماحول کے سے شکار ہے اس وقت یا بدنامی کا شکار ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کو کی بدنامی کو نیک نامی میں بدل دیں گے یہ اس کی خواب کی تاریخ بہت خوب حضرت بات جو سمجھ آئی وہ یہ کہ ابتدا اور انتہا عظمت عظمت ہے بالکل یہی یہی چیز ہے جس کی ابتدا بھی میں بھی اتنی ہی عظمت ہے جتنی امتحان ہے مطلب اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ آج پہلا دن اعتواج عظمت کم ہے اور اور سو میں دن زیادہ ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہے بہت خوب اور आ, حضرت یہ جو آپ نے ایک بات بتائی کہ باسیس کا خوف امتحانات کا خوف میں اس میں اگر ایک بات ایڈ کر سکوں کہ رات کو جو بچوں کو خواب یا خوف ہوتا ہے رات کا اندھیرے کا خوف ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہر طرح کے خوف پہ کام آتا ہے ہر طرح کے خوف پہ کام آتا ہے تو یہ یہ یہ ایسی باتیں ہیں پھر جو بچوں کو وہ نو نہال واٹر کی جو آپ نے بات کی تو یہاں شاید پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا لیکن لیکن یا عظیمہ تو ملتا ہے تو اور وہ بچوں کے لیے پڑھے نو جو پیدائشی بچے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو کان کا درد ہے یا پیٹ کا درد ہے یا کہاں درد ہے تو بس ان کے اوپر پڑھ کے اگر پھونکتے رہیں تو بچہ جو سکون میں آ جائے گا یہی بات ہے نا یہ بھی ملین ڈالر نسخہ ہے مطلب کیونکہ بچوں کا بچے کہہ نہیں سکتے کہ ان کو کہاں درد ہے یا کیا تکلیف ہے تو یہ ماؤں کے لیے کتنی آسانیوں کی بات ہے حضرت بہت خوب اور اور اچھی بات یہ کہ, کہ یہ تین دن میں اس کا حساب تین دن میں زیادہ دن کی بات نہیں ہے تین دن میں آپ کو اس کے اثر کا پتہ چل جائے گا اور اور, اور اور آپ کو سکون زندگی میں سکون ہے سبحان اللہ بہت خوب